Yeah, she doesn't have все Има психоложка. и два психолога. Смотрите, четыре как. Това се случил с Патрик Пристияна Христов в Стара Загора. Снимайте Да, снимах. Дете на 9 години и 10 месеца. Простите, не Няма ти да не. Къде и А, ще Не влизаме ни тогава. Да, нито. Не, Ще влезе всички. Моля ви, са там всичко чува. Що влизат родини. Това е защо да стигнат тук, но Необходимо е защото лицето ли съществува в Да, и всичко ще изнеза на яве. Всичко ще изнеза на яве. Ами, нищо не направи. Опитваме зрания, аз работя с ужамите, нищо не направя, вие не работите в момента. Аз не те искам, Вие сте при бащата ми. Въпреки не ще живеем ми. Така че нека да се снима камера, няма да не село. Моля ви тук хората това, да излязат от карамет. Застава да Ще, ще прочита всичко. Това. Значи опитваме се да работим по дете. Моля ви се, да изглежда, по делото. Така аз не му да излизам! Му ама няма да изляза, само да се всички. Не, ще да. изкарам всички, ама трябва да излезе, нали така? Аз, аз не искам да се пред теб, не ще виж да. всяка вечер, няма а, да затворя. Моля ви се, напослеквай. Никой не иска А Абсолютно. Абсолютно. На а, че аз съм с колегата Карлайджиева, подява утром... Да над... нямате да помогне да, да, да, да, да ви а, никой да помогне да да ви... <сълн> да е да Ако ще сега, на се ми пократа! ще му да поятнеш лета. Иначе психолог от социалните, от закриване на лидиранци! да излезе, наявност да всичките на главата му да го побървам! се аз съм Не, не, не. не, не, Шо, не видеш, Ако сестрата остава, аз също оставам. Има човек, който казва кой ще остави, значи, да. Как си... как да ми Штом, той казва, че Добре, аз мога да отида във Гала там, няма да изобщо да преча. Защо трябва да се страти? на посет, моля да, на посет. Добре. Окей. Okay. Това е всичко лошо, когато е концентрирано. Два месеца не си наръгнаха пръста, сега стои тук и оставя майка ми. И трябва да го почествам върху парите. Извършват в момента едно дете. И за още не а, може да, да стигне си до сих от, си си, които да ми казвам какви са. Плюс съдия е изпълнител. И социалната психоложка стои и. Гледа. Но, са, и детето риве и са чува из целия коридор. Така да, че ще има. А не остана да е, на съда. Останите, вие за да сте чуваки. Да, разбира. Да, останите са повече саме. Най-лошото, не сте човек. Оставете останите и чуйте за какво става дума. Защото ще се защото синята стая в вие не сте защото вие не сте прави с детето. Вижте какво прави. Това синя стая това е издивателство на детето. <ръплес North> това е голямо насилие упражнят. колко време това ще продължава? Ще го побърка това ли? Мне нужен какой-нибудь тот начальник утра, то вас направили. Если я не умирает, мы говорим, что не что на на Какой-то да? Вика меня. Вика полиция. А где ещё за на нет, за 112-й да, да, да, да, да, да, да, да, да, А, число а че бълна причина, че I love you all. Аз няма да спра да скривам, не ще няма да спра. го Няма да Какво е това нещо? пъти да го повторям също? Да не повторя, ли да е прокуратурата за това, че се използва оръжие в. Добре. Съдия Дългеров обеща, че ще даде сигнал в прокуратурата за оръжието. Правда? Ты кручил, да? Ты вас. да? Ты кручил, на место, так, али? Защита на Да, а... Няма нужда. Аз съм от закона, аз съм той, който спазва закона, изпълнявам седемите решения, и ще защита интересите на детето. В дума, че ми, ми няма да ме да защите интересите си. Аз съм спинувал до някакъв. Защо? Да. От... Да. Защо някой не да ми помогне с проблема? Сега ще ми не е. Моето ми е Нали наблюдавам неща, да се отробно от този Ами тогава да като защо не си тръгнеш? Защо не си тръгнеш? Не ми го живея при баща ми, По-късно ще се видим пак.